साहिल पे बैठ के काश अगर मगर चूके चुनाचे काश अगर मगर चूके चुनाचे मुंडे मिलेंगे जवानियां मिलनगी साढ़े बाबे भी बैठे होंगे इतना काश अगर मगर चूके चुनाचे काश अगर मगर चुना क्या बात इन अल्लाह मुसिन भी ये किसी खाते में नहीं है मैं तेरे गुमान के मुताबिक मांग مانگ میری دھرتی پر مانگ تجھے کیا چاہیے اور میں نہیں دوں گا اللہ بخی لینا اسے مانگنا بڑی چیز مانگ قوموں کے لیے بڑی چیز مانگ کاروبار میں بڑی چیز مانگ بڑی چیز مانگ واٹس دا پرابلم لیکن یہ تو شہادت بھی نہیں مانگتے آئی نہ جائے کہیں بھی نہیں کہتے اللہ نہیں اصول کل میں کو شہادت مانگنا اللہ قبول ہی نہ کر لے کہ اے شہید بھی ہوگو اللہ کو اللہ غل اللہ کسی دا اللہ میں کسی نہ جا مانگ نہیں دے, دے گا اللہ سے مانگتے ہیں ٹوٹے دل کے ساتھ مانگ؟ اللہ پاکستان کی قیادت دے مجھے شوق ہے نا بڑا بڑا شوق ہے مانگ؟ طرح نچوڑ کے کنڈا گا نا چتر بڑی ہے ساری چودا نکل جانگی گیا لیکن مان تو سہی نا مان بڑا مانگ مگر پھر کلیجے کو تیار رکھو کے کٹنے کے لیے جتنی بڑی ذمے داری ہوگی اتنا بڑا وزن ہوگا تیرے ہو اوپر اتنی سینے پہ چھری چلانے پڑیں گے لوگ ملے ڈر گئے لوگ ملے گھبرا گئے تھوڑا سا پانی نے اپنا پیر ہلایا ہے اور پھر بگوڑے بھاگ کے واپس کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ کاش اگر چون نہ حکمت نہ تسکیہ نہ علم اور جو لوگ رستے میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو یہ قوم کے بیٹے کا یہ آخری فروان ہے یا تسکیے میں کمی ہے تو تو پہنچ نہیں پا رہا یا پہنچ گیا اور پھر شروع نہیں ہو پا رہا تسکیے کی کمی ہے یا علم کی کمی ہے یا جنگے گلت لینی ہے یا جنگ غلط لڑا ہے. طریقے کرن دا طریقہ. یہ علم ہے ہر کسی کو میں ایسے ہی ماروں بندر نے شیر سے کہا تو میں بھی چلا سکنا جنگ لے لا لا تھا شیر نے بندر سے کہا آ جا بھائی چلائیں آپ محترم <laughs> दामद बरगा तुम आलिया आए आप भी बड़ा तेन शौक है गा ना। दुनिया चला जा जंगल चला लं किस तरह कारनी बोरा सरबी बोरा दंद वाले बगैर दंद कान का वाले सबने ढील कर रहा तैन लगता ना मैं ठीक नहीं है तू चलाई बंदर ने आके ताज पहना ये वा पहली पहले जानवर ने आके कहा बद सलामत نے حملہ کر دیا ہماری سلطنت پر. حکم جاری کریں ترکیب اور تدریف لائن نے کہا ایک منٹ دیں ہم بتا دیں بندر نے ایک ٹہنی سے چھلانگ لگائی دوسری ٹہنی پہ دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی چھلانگے اور گلاٹیاں مار کیا ہو رہا ہے بندر صاحب لومڑی آئی لومڑی نے بندر نے گلاٹیاں ڈبل سپیڈ سے تیز کر دی ایک ٹینیس سے دوسری سے دوسری تیسری میں بہت بار گلاٹیاں مار سب تباہ ہو گیا اب بندر رہ گیا بس شر چل, چل کر رہا ہے تو بندر چول کرتا پیا چل چل چل, چل رہی ہے جنگل دن سب ختم ہو گیا وہ تین پاگل ہو گیا بندر گلاٹوں پہ گلاٹیا گلاٹوں پہ, گلاٹیوں پہ. مرتی بھی لومڑی نے تباہ ہوئی بھی سلطنت اور ریاست کے کی کی مار ماری ہر جگہ ایک ہی انداز میں کیسے انکلاب آئے بچوں سے بات کرنی ہے عورتوں سے بات کرنی ہے بڑوں سے بات کرنی ہے سیاست دان ہے کارپوریٹ سیکٹر ہے یہ سیکٹر ہے وہ سیکٹر کے وقت بھی حوصلہ دکھانا کہیں مکے کے اندر جلتی بھی ان کوئلوں پہ خگوش دیکھ رہا ہے لیڈر جل رہے ہیں بیٹھ کے سارے دیکھ ہے اللہ کا ابھی وقت نہیں ہے ابھی وقت نہیں پورے پورے مسلمان ٹکڑوں میں کر دیے انہوں نے رہ گئی اللہ دنی مدد کہاں جوڑتا ہے اللہ کسی کو امام بنانے کے لیے, لیے گھبرا گیا ہے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا میں یا زیادہ بول نہیں سکتا میں یا سکوت اختیار نہیں کر سکتا میں یہاں بڑے کو رہنے دوں میں یا